Намет забезпечений централізованим електропостачанням. На випадки його відсутності є генератор. Опалюють дровами. Всіх, хто приходить, зустрічає волонтерка Олександра. Приходять до нас люди. Могут посидеть, погреться, попить чай, кофе, зарядить свои устройства, гаджеты, у кого что есть. Ну и погреться, естественно. Сегодня мы выдаем горячих хлебушек и консерву в руки. Ну, 500 точно приходит. Просто если взять, что они приходят семьями, то да. Деток у нас очень много. Порисовать, разукрасить, что-нибудь такое. Семирічний Макар прийшов сюди з мамою, аби долучитись до шкільних онлайн-уроків. Олена з сином тут вперше. Тому що світло вимикає, тому треба десь навчатися з дитиною. Тому і прийшли. На жаль, у нас світла немає вдома, тому за графіком вчительки не совпадають наші графіки. Тому ми прийшли навчатися сюди. Поряд з наметом розгорнута мобільна пекарня. Хліб з пічки одразу роздають людям. Протягом зміни процес без зупини. Замішуємо тесто в тестомесі. Ось так, кругленько. Дальше. Потім ріжемо по 250 грам. Далі. Тетяна потім розкативає. Готовий стій. Формуємо. І в розтойку. Після розтойку – печь. Такий вигляд має готовий хліб. До пункту обігріву прийшли Тетяна та Марія. Жінки взяли чай, консерви та хліб. Промер, що тут такі в магазинах, як тут хоч погріємося. Ми чекали до 10, так. поки відкриють Ватсон, і промерзли. що світа ж не було і не відкривали А тепер у вас погріємося одним. Перекусимо, бо нам ще на почту. Спасибо. В звичайному режимі пункт працює з 8 ранку до 8 вечора. Але через різкі холоди, тривалу відсутність світла чи інші фактори робота пункту може подовжуватись. Разом з нашими турецькими партнерами, богатіним фондом IBC, ми започаткували проєкт створили цей пункт обігріву, який складається з саме пункту обігріву площою 200 квадратних метрів, мобільної пекарні потужністю 450 хлібів на годину, біотоалетів з воврема інклюзивності. Це один з наших перших проєктів у Миколаївській області. В перспективі тут планують роздавати гарячі обіди, які готуватимуть неподалік, встановити автономний інтернет та збільшити обсяги випічки хліба, розповів Артем Булгару. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.